Слава Україні! Вітаюся з вами, друзі, і майже інстинктивно відчуваю вашу тисячу голосу. Відповідь героям слава. Ці дві частки вітання органічно невіддільні. Такими ж невіддільними мають бути і та слава, яку наші герої переносять українські нації і державі і наша шана їм. Закликаю вас, підпишіть електронну петицію на сайті президента про встановлення на державному рівні, Дня героїв. Героям слава!